Når du skal lage opplæringsfilmer, skal du da spille inn filmen i ett opptak, eller skal du klippe og redigere den etter du har gjort opptaket? Svaret er ofte tid. Vi lærere, vi har ikke så veldig god tid i de fleste sammenhengene av jobben vår, så vi kan på en måte ikke lage videon perfekt. Jonten Bergman sier sånn, skal det være perfekt eller skal det være ferdig på onsdag? Og veldig ofte skal det være ferdig på onsdag. Så her skal jeg komme med litt tips til deg når du skal lage dine videoer. Du bør prøve i så liten grad som mulig å kjøre såkalt retakes, altså ta opptak flere ganger. For da kommer du ofte in i en sån ond sirkel, at du aldri blir fornøyd, og så tar det veldig lang tid, og så er det mye klipping som også tar tid i etterkant av produksjonen av video. Det er faktisk sånn at ganske mange videoredigeringsprogrammer ikke faktisk har muligheten til å redigere så mye inne i programmet i ettertid. Det som kan være lurt, som er et tips fra mig. det er å bruke pauseknappen. Altså i det øyeblikket du spiller en video, og så blir du litt usikker, ja trykk da på pause -knoppen. De aller fleste programmer har en pause-knapp. For eksempel Camtasia Studio som i bruker, så trycker jag veldig ofte på F9-tasten i forhold det jag ska si. Och så kan du tenke deg om eh, vad du skal si videre. Jeg pleier å skrive ned den siste setningen jeg sa, slik at det ska være en sammenheng for seeren når den skal se en etterpå, for de skal jo gjerne ikke merke dette klippet. En annen måte å gjøre er å faktisk gjøre det med et veldig aktivt klipp. Av og til så flytter jeg meg kanskje fra venstre til høyre del av bildet, for faktisk vise at det har vært et klipp, et såkalt jump cut. Så det å pause, tenke seg om, trykke på pause igjen og spille inn videre, er en god idé. En annen måte som du kan gjøre hvis du har tilgang til postproduksjon, altså etterbehandling av filmen, det är rätt osslett att när jag har snackat färdig om det jag ska säga, si, så kan jag kanske ta på notaterna mina, titta på notaterna, tänka mig om. Det jag oftast gör är att jag gör ett klapp för att se ljudvågen i var jag ska klippa in för att fortsätta. Och så klipper jag bort den sekvensen mellan jag tänker mig om till jag går till näste klipp. I postproduksjonen har du også muligheten til å legge grafikk på skjermen. Det er selvfølgelig kult å gjøre det mer informativt, men det er ganske så mye mer arbeidskrevende. Jeg begynte veldig tidlig i min karriere med å kjøre, prøve å kjøre one take, og det anbefaler jeg også dig å starte med. Prøv å unngå å gå til postproduksjon. Men så ser jeg jo etter hvert som jeg har blitt mer profesjonell og laget veldig mange filmer, så setter jeg stadig høyere kvalitetskrav til meg selv. Og det jeg merker nå er at jeg bruker veldig mye postproduction i filmene jeg lager, og det tar mye tid. Jeg vil si at halvparten av tiden er innspillingstid, og i hvert fall halvparten av tiden er postproduction og publicering av filmen på internett etterpå. Så er det opp til deg å vurdere hvilken produksjonsform du ska velge, men jeg kan fortelle dig en ting. Din elev, din student, de kommer til å bli veldig fornøyd med videoene dine uansett. Din største kritiker, ja det er faktisk deg.